Κάποτε ήμασταν η πόλη των ανέμων, ώσπου μια μεγαλύτερη πόλη μα πήρε το όνομα με το ζόρι. Άνεμο! <ΣΣΣ> Άρα, όταν μιλάμε για τουρμπίνε, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είμαστε λάτρε. <ΣΣ> πολύ σωστά, λατρεύουμε τον άνεμο στο Μπράιντον. Ε, είπα λατρεύουμε τον άνεμο. Όχι! Ο είναι τόσο ωραίο και μυσαλίδιμο! Μπορεί να μην έχουμε γρήγορο ίντερνετ ή πολύ μεγάλε φορά απαλλαγέ, αλλά είμαστε μια σπουδαία πόλη. Σε αυτήν εδώ αυτή την πόλη δεν γίνονται μαγικά εγγυημένα. Φύγει από εδώ, Ιβί! Άντεμος! Έχουμε και ένα μεγάλο εργοστάσιο! Άρα θα γλιτώσετε και πολλά χρήματα στο κτίσιμο! Μπράιτον, φτιάξε τις ανεμογεννήτριές σου εδώ και η ζωή θα είναι αεράκι! Δεν το πιστεύω ότι η βιντεοκαμπάνια μας έχει πετύχει. Τώρα γνωρίζω αυτό μόλι. Φέρνει τι δουλειέ πίσω στο Μπράιτον. Τι θα γίνει με μένα. Δεν πληρώθηκα καν για το ρόλο μου ως. ανέμου. Oh, σου το είπα! Αφού θα πληρωθεί με αγκαλιές! Θα βγάλει όλο τον αέρα από μέσα μου αν συνεχίσει! Αυτό είναι που λένε πολύ αργά, έτσι! Οχ, oh, οκ, okay. θα το πούμε ομαδική προσπάθεια! Και τώρα έχουμε ολόκληρη μέρα να το γιορτάσουμε! Η κορδέλα θα κοπεί στι 10 με τα παρέλαση, ακολουθεί προσφορά παγκοτώντας! Παρέλαση γλυκά και παγωτώ! Κάτσε να πιάσω την ατζέντα μου και. Πολλά! Ήταν ήδη άκια αυτό που θα το έλεγε! Τι, όχι! πάντα με καλούμε διασκεδάσω! Δεν <σομμάζεις> πια κανέναν εκεί κάτω στη γη των ζωντανών. Φυσικά, δείτε τις αναφορές μου. Είναι γραμμένες με μαύρη μελάνη και νείωται και λίγη μουστάδα. Τότε, γιατί το Brighton δεν είναι πια δυστυχισμένο. Τίνει εξαιρετικά επικίνδυνα προς τη χαρά. <σομμάλαι> Πρέπει να υπάρχει κάποιος που προσφέρει χαρά και ελπίδα στον Μπράιντον. Ναι, ένας πράκτορας χαράς. Ξέρεις μήπως ποιος. Δεν υπάρχει πράκτορας χαράς. Είναι τρελό. Λάθος να έγινε. Αρκετά. Ο πρόεδρος είναι δυσαρεστημένος. Προσλάβαμε μία κυνηγό χαράς για να διερευνήσουμε το θέμα.